جميلة بشكل، وهذه الأفكار نقشنا على أساس أنها تعطي واحد زخم جديد إلى الرياضة ثقافة المدينة، المز أصلاً. والمعاصر. كاين اخوان الحمد اليوم معنا وان شاء الله غادي نكرموهم اليوم عندهم باع في الرياضه مدينه العراق اللي ساهموا الكثير وعطوا الكثير وانما يمكن إن انهم كبروا 60 نرجعوا شويه لورا. في هذه المناسبه كنا نعطينا وسنحب باش نحاولوا انهم نرجعوهم ولاو يساهموا غير بالحضور ديالهم والافكار ديالهم والتوجهات ديالهم من اجل بناء واحد الجيل الجديد. ليشرف اللي لنا رياضياً وتقديماً. طنك الفكرة هي, هي. شنو الخسارة؟ صار حتى ظاهر جهود، صار حتى ظاهر جهود. ما بين أجيال، ما بين قدامى، وما بين عجوب الجد. دونك هادي هي الفكرة الأساسية اللي تبنت عليها سي حمد اللي هي الفكرة ديال النادي دي. واللي هو تبارك الله عليه مدرب وعنده أفكار رياضية وجايب أفكار يعني من برا اللي باغي نحاولوا نسجوها هنايا هذا أداء القوى في المغرب ف... دونك اللي كانطلب أنا من الإخوان والأخوات أنهم يعني يديروا واحد التضافر ديال الجهود باش يمكن مستقبلي